بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مبارک ہی فی رہا کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے تو یہ برکت کا ٹائم ہے اس وقت میں سونا مستحسن نہیں ہے اچھا نہیں ہے البتہ یہ بھی ہے کہ اس وقت سونے پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی اگر کوئی فجر کے بعد سنا چاہتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے خلاف شریعت کام کیا ہے لیکن خلاف اولا کہہ لیں افضل اور بہتر نہیں